ame pizza ameenda pagombeni aha it and the chance to be Я не хочу тебя Kini kwanza kwa Mmachinga, nikaanza kuuza duka la la mganda uh, baada kuza duka la mganda nikaanza andika ah, duka duka la, du, la muhe baada muhe nikaanza kuuza duka la mchaga baada la mchaga nikaanza kuuza duka la raisii uh, wale walikuwa ni, ni ni ni ni wapemba nadhani ah wapemba baada ya duka la la mgoni bado angon tena basi kazi imeanzia hapo. Kwa hiyo tuanze kwa masisi, sisi biashara hizi ukiwa namuuzia mtu kitu, uwezi kujua yule mtu namuuzia anania gani au yeye yeah, anatafuta nini. Mimi nilikuwa nauzia watu na ukadimu wangu ulifanya, niwe na wa mambo mengine. Kwa ndugu yangu bana kama hapo unapewa 3000 njio kwangu nakupewa 5000 ni heshima tu lakini leo hii vijana wa kazi wakipewa kazi sehemu jeuri kibri, ya mshahara mpaka mteja mzarau anakuja mteja kununua bidhaa au mhudumie basi huanzezia simu yule mteja ni sawa na mzazi wako lakini kwa kibri chako tu na ile ajira yako ya siku mbili tatu so unajisahau. ni wakumbushe wanawenzangu ni wakumbushe waajiriwa kwamba ukiwa sehemu juu hapo ni mpito bado safari yako haiendelea. nyuma hapa na staff wenzangu wa safari barbecue ni mwaongeana sana kuhusu kazi na wateja na ndio maana tumeingia muda mfupi sana lakini eh, kwa uwezo wa Mungu tunashukuru sana. Ah, mapokezi yetu ni makubwa oda zimekuwa ni kubwa za chakula yetu watu wanapiga simu sana kuona chakula lakini za ndani kabisa chakula ni kitamu bana hii ndugu yangu bana uwezi kuongea sana U, usiseme unakula vizuri unakula wapi kama kweli we unakula vizuri basi lazima ule safi usiseme una afya nzuri afya yako umeipata wapi afya yako ni safi lakini kwa ubora zaidi wao ambaye kobati mbaya huwa tupendelee. Umepata marazi aina ya kisukari au marazi ya kuchagulo chakula, kwa dayati, au mambo ya sisi ya tumbo. Fika safi hapa watakupa chakula ambacho umepewa daktari official. Na safi ni watu ambao kwanza wako makini na mwili wa binadamu. Hakuna masiara. Kuna watu wanapika dona lakini dona yenyewe hiyo ndani ina mazara. Mimi najua na wataji. Asante sana. Tumeumia kariako. sana Kariakoo. Ni kwa Kariakoo. yangu bana, alio nimefika hapa na toa ushuhuda sana kwa sababu mimi ni mtu wa Kariakoo. Ndani ya Kariakoo nilikuwa na kula sehemu nyingi sana kula chakula lakini toka nile safi hapa alizoti yangu yenyewe hii inaniambia yani suti kama kre. una safi sana hata mosque na wacha na ndanda unawapata hapa lakini wengi sama najua, nyuma China plaza au shule ya Benjamin kwa nyuma ukifika hapa yangu utakula lakini wakati unakula unasikia baridi kwa gani wa kwanza Tanzania unahisi. <laughs> Nadhani unajua dharama ya umeme. Na kwetu hapa hakuna umeme generator. Lazima u... uweze kula vizuri lakini kikubwa zaidi ambacho sisi ambacho tunaangalia kwa Tanzania zetu ni bei rafiki. Bei ambayo wa Tanzania watafurahia bei ambayo itakuwa ni nzuri kwa kila mlenzi bei ambayo ukifika hapa awesi kuwa kuamini unaambiwa kapuchino bei kahawa bei hii lakini ndugu yangu bana juzi niliona kofi na kahawa watu kakosea jamani kofi ni lugha ya wenzetu kahawa tumeshafahamu kahawa ila hapa kuna kofi na kahawa ipo sasa wewe ambaye unajua sala njoo uone kahawa ni ipi na kofi ni ipi. Fika hapa. Safi baba kile. Ndugu yangu maana Hii keki kikumbile hito hapa Na leo ni siku yangu ya wa kuzaliwa. Wai keki ina njano na nyekundu? Watu wengi sala mtajiuliza. Mbona hisi huku kuna anjano huku nyekundu? Ndugu yangu. Kata kubali timu ni mbili tu. Hapo <tipi> Uwe presidenti, uwe mstafu, uwe waziri, uwe mjumbe, uwe katibu wa kata, katakata, katamkata, kata. Lazima uwe na timu mmoja wapo katika timu hizi mbili. Na ndio maana inafikia hatua ata za ulinzi. Watu wajisahu anaangalia Yanga au Simba. Na mtu ni askari, sio ye, mahaba. Inafikia hatua bunge letu tukufu. Ninaongelea habari za Yanga na Simba. Niwapeni mfano hai Ndugu yangu mheshimiwa Buguru Nchemba. Kuna siku moja wakati wa utawala wa Maremo makufuli Jembe aligusia timu yake. Basi baada ya kutia timu yake Singida ile akapigwa chini. Akaambiwa wewe ubungeni baadaye onge timu za maana. Unaongelea timu ambazo hazifahamiki. Akapigwa staff kidogo. Lakini juzi hapa wakati anaongelea Mswada wakati anaongelea Mswada akaongelea Simba na Yanga masaa mawili. Akaambiwa endelea. Kuendelea. zangu mimi kwa bahati nzuri Nijichanganya nikata timu flani inaitwa Azam. Dili ya <laughs> Sasa ilikuwa ni mechi ya Azam na Yanga Taifa basi. Ah nadhani Yanga ilifunga 3 na Azam. Ah mechi ilikuisha. Refa alichanganya akapigwa. Na mimi kujuu nilikuwa nishangilia kwa ngwembwe. Na mimi nani nikachapa. Nika, nika <laughs> Wegi, Kwa sababu gani? Hatuko wengi. Refa mmoja na na mmoja. Wagediua. Manundu. Alinisaidia bana walinafusa nani? Joli Boko. Fakhri sana Boko. Bila Boko na Glorious bana wagediua. So yanini mie? Eh? Yanini? bana wakati wapi? Kwa Zangani. Simba mkubwa wapi? Au yeah. Na nikiwa simba huku bana ndipo hapo kama hii sasa. Nimeingia simba mala barozi sio. Safi barbecue. Utakula mpaka mwasho wa mama Aisha yako. yangu akula kitu muhimu duniani kama kula. Sasa leo niambie ni gani barozi wa wa mgawa. Dasamu huyu hakuna. Mimi hapa nina kuambia njoo safi wa kupatie samaki makange inakwamba